تمنا ہے جہاں کے سارے پھول لیا عورت ساری خوشیوں کے پل سجالوں اور اپنی ساری خوشیوں کے پل سجالوں وقت کی رفتار سے کہیں دور نکل جاؤں وقت کی رفتار سے کہیں دور نکل جاؤں اور اپنی زندگی کا ہر پل سہ جاؤں اور اپنی زندگی کا ہر غم سہ جاؤ کیسے پھر تم مجھ سے دور نکل گئی کیسے پھر تم مجھ سے دور نکل گئی میری چاہتوں کو پھر کیسے بھول گئی میری چاہ کو پھر کیسے بھول گئی تمنا ہے جہاں کے سارے پھول لے آؤں اور اپنی سار خوشیوں کے پل سجا لوں چاہتوں کے سلسلوں میں کوئی تو آئے گا جو میری محبت کو پھر سے جگائے گا یادوں کا تنہائی میں لے کر پروانا آیا کیسے پھر عشقوں کا یہ زمانہ یا کیسے پھر عشقوں کا یہ زمان آیا کیوں زمانایاد بیٹھا ہے اکیلا انجان رشتے میں کیوں لج گیا ہے آج ایک نئے رشتے میں گیا ہے آج اک نئے رشتے میں تمنا ہے جہاں کے سارے پھول لے آؤں اور اپنی ساری خوشیوں کے پل سجا لوں اپنی ساری خوشیوں کے پل سجانوں پل سجا لوں